Nabíjecí akumulátory a elektrozařízení, která je obsahují, mohou za určitých podmínek způsobit požár. Poškozený obal akumulátoru, vysoká teplota, reakce s hořlavou látkou, tyto faktory mohou způsobit vznícení a následné škody na majetku a zdraví. Vyřazené elektrozařízení patří buď do speciálního červeného sběrného kontejneru nebo na sběrný dvůr. V žádném případě nesmí být ukládáno do nádob určených pro směstní komunální odpad ani pro separaci. To se samozřejmě vztahuje i na zařízení obsahující nabíjecí akumulátory a jakékoliv vyřezené baterie. Do kontejnerů na směsný komunální odpad a separaci nepatří ani žádné jiné hořlavé materiály, například jakékoliv nebezpečné odpady nebo nedohašené nedopalky cigaret či popel například z grillů. Z pohledu hasičů kvůli vysokému riziku vzniku požáru do komunálního odpadu určitě nepatří baterie, ať už se jedná o jednoduché monočlánky nebo nabíjecí akumulátory od různých hraček, modelů nebo i mobilních telefonů a dále určitě nedoporučujeme vyhazovat zbytky hořlavých kapalin, tři různé oleje typu lněný olej nebo fermeš. Zde totiž hrozí velké riziko samovznícení. Každá osoba je zodpovědná za správné uložení odpadů, které vyprodukuje. Následky nevhodně odloženého odpadu mohou způsobit velké škody jak na majetku, tak zdraví osob. Nevhodně vyhozené elektrozařízení v komunálním odpadu způsobilo v Hradci králové zahoření v nástavbě svozového vozidla. Jen díky všímavosti posádky a rychlému zásahu hasičů nedošlo k vážnějším škodám na majetku či zdraví osob. Dalším případem samovznícení komunálního odpadu byl požár na překladišti v areálu hradeckých služeb v ulici Bratří Štefanů. Díky protipožárnímu systému a rychlému zásahu hasičů se podařilo zabránit větším škodám. Nedošlo ke zranění osob ani k poškození techniky a vozidel. Příčinou požáru byl pravděpodobně hořlavý materiál v navezeném směsném odpadu. Prosíme tři odpady. pomozte nám snižovat množství zbytkového odpadu a zároveň předcházet podobným nehodám.